Tradisjonelt har talesynteser kostet penger, ofte en god del penger per år. De fleste skriver støtteverktøy som CD-ord, Lingdis, Tekstpilot, Klar og Redd, E-lektor Det er voxit speak du hører snakke nå med Kari-stemmen. If you want speech-synthesis with voices from other languages, this often costs extra for each language you want to use. This text is read by the English Voice Graeme. Heldigvis har det en årsik gratis alternativ for tallet synteser på norsk og andre språk. Det du hører nå er och årsik kalt selektanspjak. Dette er et gratis. Tillegg till til netleseren kromme. Den kan lese opp Text på mange forskjellige språk forese her Another free add-on to the Chrome browser is Read Aloud, a text-to-speech voice reader. It can read text in 40 different languages. It can also read Norwegian. Nettlesern Edge fra Microsoft har nå med en innebygd en talesyntese. Her slipper du altså å installere Tilex-programmer for nettleseren. Men for å kunne bruke talesyntese i Edgge må du ha Windows 10 version 1709 av operativsystemet eller nyere. Microsoft kaller sin talesyntese for engasjerende leser. For å lese i Edgge høyre klikker du på teksten du ønsker lest og velger Les høyt. Du vil få en leseverktøylinje opp til høyre på skjermen mens teksten leses. Fem punkter om hvordan Ludvigsen-utvalget vil forandre norsk skole. Og den beste nyheten har jeg spart til slutt. I nettversjonen av Børbov og Våneot har vi nå fått talesyntesen engasjerende leser. Det betyr at de fleste norske elever og studenter har tilgang til en talesyntese i sin studiehverdag. P.S. Syns du disse syntetiske stemmene er rare å høre på? Jeg selv besiktiker og bruker disse hjelpemidlene daglig. Ved daglig bruk merker jeg ikke lenger den syntetiske stemmen. Det er bare et viktig verktøy for at jeg skal klare meg i hverdagen.